الانترودكشن حاجة مهمة برشا في اي ساينتيفك بيبر على باش تجاوب على سؤال مهم ياسر اللي هو واي؟ علاش لحتيك الهدية انترسان؟ علاش انتي خدمت الخدمة هذيك. وعلاش القراء ماذا بيهم يواصلوا يقرأوا لحتيك لم باش نشوفوا في الفيديو هذي كيفاش تعمل انترودكشن تكون انترسانت وتعجب الريفيور والقراء في نفس الوقت تخدم ساينتيفيك بيبر عندك زوز عواقب اساسيه لازمك تعديها اللي هو الاديتور والاديتورال ستاف اللي هما العباد اللي في نهاية المطاف باش يقروا هل ارتيكل نتاعك باش يتقبل ولا لا وثاني العباد هما ريفيوورز اللي هما اكسبيرتس اللي باش يعمل عليهم الاديتور باش ياخذ القرار نتاعو العباد هذو مزوز اهم عباد لازمك توصل تفهمهم كيفاش يخمو باش تنجم توصل وتعدي العقبه نتاعهم باش نجم تعمل ببلكيشن ريفيوورز والاديتورز يركزوا على ثلاثه حاجات اساسيه في اي ساينتيفيك بيبر اولا يركزوا على الكواليتي خاصه نتاع الميثودز و نتاع الرايتينج ثاني حاجه يركزوا على المسج اللي هو تبع التوبيك اسكو هو ريليفانت وإلا ليه لا اسكو هو انتريسون برشا عبيد و الا لا اسكو هو يحل مشكله وإلا ليه لا وثالث حاجه بالطبيعه الايثكس اللي هما اللي خدمت بهم واسكو احترمت قواعد البحث العلمي و الايثكس ليه مش لا باش في الفيديو هذايا على الكواليتي نتاع الرايتينج باش نركزو خاصة على الإنترودكشن، بعد ما تبعث الـ scientific article متاعك و editor رأي اللي ممكن يكون هذايا interesting للـ journal باش يبعث الارتيكل article متاعك reviewer باش يكونتاكتيه و راهو لازمكم تعرفوا اللي هو يقولو حاجتي يا إما الارتيكل article هذا is perfect وقتها باش نقبلوه ما كانش rejection ريجيكشن انت رايق، راهو أغلبية الـ اللي هما submitted للـ journals. هما ذا تيب أوريجينال أعتقد، معناها فيهم إنترودكشن اساسية في الأرتيكل. أما راهو أغلب الأعتقدات لي تصير فيهم إنتجاشن هما الأوريجينال آرتيكلز. هذاك علاش من المهم برشا كي تكتب أوريجينال آرتيكل، تركز على ستيبس متاعهم الكل، هذاك علاش الرفيور واحد لازم يراه كاينو إنسان داخل عنده قفه يحب يعبيها، يحب يعبيها بالأغلاط اللي رايتر عملهم الأوثر عملها تخيلها تخش عليك الأرتيكل متاعك هو شجره فيه غله. الغلة هذيك هما الغلط اذا كان الغلط هذوما والغله هذي قريبه للريفيور سهله واكسيسيبل وواضحه خاطرهم اغلاط كبيره ريفيور كي متاعك. بشي راه شجره نتاع بش يلقطك الغلط هذوك يعبي القفه نتاعو بسرعه من الانترودكسيون ويقولك ديراكتومون من المهم برشا انك تبعد على الغلط هذوما وما تعملهمش ما تعملش الاغلاط اوبفيوس كيما نقولوا نحنا اللي جوفيور يكبتيهم على الفور ويلم بهم القفه نتاعو ويهز روحه عندما تكتب انت حاجه مهمه ياسر انك تكون كونسايز شورت 10% من البيبر يكون فيه Introduction. رودكشن على علاه في الانترودكشن جينيرالمون ومبدئياً مش تحكي على خدمه العباد الاخرين ماكش باش تحكي على الخدمه نتاعك هذاك علاش ما, ما تطولش اول حاجه تبدا بجمله ولا اثنين على الباك جراوند باش Topic، فيه التوبيك باش تحط في السحن، معناها على شنو باش نحكيوا سيفه عامه تقول حاجات obvious، مبالغ فيه وثارثرة فقط مثلاً ما تقولش اللي التوباكو هو الأول سبب في اللانك كانسر خاصةً كانك انتي باش تبعث الرفيو اللي هي سبيسياليزة في اللانك كانسر حاجة معروفة على الأخر أمواك الخدمة متاعك على التوباكو زيد انك تقول جملة كيما هكا حاول الـ متاعك يكون مختص أكثر شوية خاصةً كيما قلنا لك تبعث لغتيك لمتاعك ريفيو مختص من بعد ما حكيت عـ background وأنونسيت الـ topic شنوه بيش تعمل state of the art مش تحكي على what we know about the topic شنو الحاجات اللي معروفين متحكيش زيادة برش جملة وإلا ثنين reference وإلا ثنين مش تحكي فيهم على خدمة العبيد الأخرين ثالث مرحلة هي gaps معناها الحاجات اللي ما نعرفوهمش مش على topic هذك what we don't know شنو ما challenges شنو ما المشاكل موني تنجم تطول شوية على خطر هذك هو اللي يخلي القارئ يراي اللي topic ممكن يكون interesting وماذا به كما اللي يتبع للأخر قول شنو ما المشاكل الموجودين في topic هذك شنو من الاسئله اللي ما عليهم اجابه وقتها بعد ما تكمل الجابس هذوما تتعدل الاوبجيكتيف معناها باش تقول الاوبجيكتيف نتاع الخدمه نتاعك الكويشن اللي انت سالتها شنية، الواي نتاعك شنية، اللي هي اهم حاجه من الارْتيكل نتاعك ركز فيها مليح كيفاش تكتب الواي نتاعك على خاطر ساعات الرفيور والقارئ ما يقعدش يقرا في الجزء الاول نتاع الانترودكشن ينجز ديراكتومون للجزء الخريني اللي هو اوبجيكتيفز الكويشن الواي نتاعك انت رانيطيكم زوج أمثلة تاع طريقة تقديم الخدمة نتاعك اللي تنجم تخلي ريفيوير ديراكتومون ياخذ عليك فكرة خايبة وملو ينوي انه يعملك لك ريجيكشن اول حاجة كي تبدا فاما كلمة اور اكسبيرينس كالك بار في الانترودكشن عملت الباك حكيت على وات وي نو جيت على وات وي دون نو وقلت باش نحكيوا على اور اكسبيرينس هوني ريفيوير يفهم ديراكتومون اللي أنتي ما عندكش فكرة فيش قاع تاعك ما عندكش ميساج ما عندكش اوبجيكتيف ديغياي جوست عندك دي دوني في البلاصه اللي انتي تخدم فيها حبيت تلمها وتعمل بها ساينتيفيك بيبر على دي او لاخر هذاك علاش ماذا بيك تبعد على ابعد ما يمكن على اور اكسبيرينس خلي ديما عندك اوبجيكتيف عندك هدف ميترافين تاعك وريه للقراء نتاعك وللريفيور ثاني حاجه معروفه هي التوندونس اللي صايره في الفتره الاخرى اللي هي سير داتا بيس جي واحد على سير داتا بيس يطلبوا الرخصه باش يطلع عليها ويلموا معلومات ويعملوا منها ارتكيل واضح اللي هي المعلومه هذيه موجوده قبل حتى الفكره دونك متجمش تكون relevant للبرشا عبيد خاصه ان بيدوني الموجودين في سير داتا ما مش واضحين برشا فيهم برشا missing data دونك هذوما العبيد يعطيو ميساج كونفو ماهوش واضح ماهوش انتريسون برشا وحتى الكاليتي نتاع الخدمه والديتا الموجوده ما هيش مهمه ياسر دونك مثلا هذوما زوج اكزامبل نتاع غلة معناها غلطه كبيره ينجم الريفيور ديراكتوموا هيكاب تاعها وياخذ عليها فكره خايب دونك تو سامرايز الانترودكشن عندها فورمات اون كيما هكا تراه في نبداو من العام للخاص الجزء الاول السكشن الاولانيه فيها الباك كلمه ولا على التوبيك شنو السكشن الثانيه باش نحكيوا فيها على وات وي نو about the subject كيف كيف جمله والأثنين reference والأثنين ولا اثنين ما نفوتوش الجمله الثالثه هما وات وي don't نو about the subject والجمله الرابعه تمشي ديريكتومون تحكي على الاوبجكتيف على الواي متاعك وعلى وعلى الكويستيون اللي انت باش تسالها في الارْتيكل متاعك مش نحكي لكم حاجه انا نعملها عندي عشر سنين اللي بديت نكتب لي وحس ونحس روحي تحسنت في حاجات فما حاجه عاونتني بركدي في الانترودكشن وحتى في الارْتيكل الكل هي اني نبدا نكتب الانترودكشن بالمقلوب معناها لونط كما تشوفوه بالمقلوب انا نعرف روحي شنو باش نخدم نعرف الاوبجيكتيف نتاعي والميساج اللي نحب نعديه اول حاجه نكتبها هي ذا ايم اوف نكتبها هي الاولانيه ومن بعد نبدا من سبيسيفيك لجنرال نبدا نخرج بشوي بشويه بشويه للتالنجز للحاجات اللي وي نو والباك جراوند علاش نلقى لي الطريقه هذه سهلت عليا خاصه اكل writer's block syndrome كي تحط باش تكتب مخك يتبلوكا وماش نجم تكتب حتى شيء كي تبدا اللي هي الحاجه الواضحه الاساسيه في مخك سهل عليك عمليه كتابه انتدروكسيون مي مش معنى هذه احسن طريقه فما طرق اخرين كل واحد وكيفاش يلقى روحه مرتاح المهم ان الكل نحترم الاستركتشر هذه هكا كي يبدا ريفيوور يجي باش يغزر للشجره نتاع ما فما اغلاط واضحين من الانترودكشن يقول ايه انترستينغ خليني نكمل نقرا الميثودز والريزلتس على بالكم تعرفوا اللي زيد الميثودز والريزلتس حاجه مهمه في الارْتيكل مازمكمش ومات وماتلهاوش بيها وصلنا لنهايه الفيديو هذيه ان شاء الله عاونتكم وبسلامه نسكم